Перекладачі Марк Білоруста та Петро Рихла презентували антологію сучасної поезії зі Швейцарії. Петро Рихла читає вірш «Жадати або сконати». Чи немає у вас чогось для мене, бурмотять пересохлі уста? Кожен цент сприймається вдячно, коли борода гайко шла та й нечесана, і шкіра, мов дублена. Коліна залепи спроможні здолати, східці метро. Як літературознавець і перекладач Петро Рихла каже, проблема перекладача, коли він обирає поезію до перекладу, то ставить собі надскладне завдання – передати авторську манеру в перекладі. – Це такий зріз поезії сучасної Швейцарії, і ви, мабуть, відчули, що тут майже немає класичних римованих віршів, це все верлібри, це все Поезії дуже широкого спектру, дуже широкої тематики, вони стосуються і якихось будинних речей, і інтимних переживань, ну, і якихось, можливо, важливих суспільних процесів, ось як, наприклад, у вірші Нори Гомрінгер про Голокост. Київський перекладач німецької мови Марк Білорусець каже, коли працює над текстом, то зосереджує увагу на тому, як оригінальний поет працює з мовою. Донести ці образи, ту метафорику, донести засіб, як поет, як поет розмовляє з рідною мовою і намагається це передати мовою перекладу. Тою мовою, на яку я перекладаю, якщо вірш написаний ямбом, я можу перекладати хореєм, так? це не має особливого значення. Чи класичний сонет, я не буду, ну я буду робити не класичний сонет, але все ж таки сонет, щоб була видно все таки була форму. Це дуже це для мене. Мене дуже важливо показати, як поет повторюся, працює з мовою. Досі антологію презентували у Києві і Чернівцях, розповідає директорка міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновець, культурна менеджерка перекладачка Євгенія Лопата. Ми ж щасливі тому, що нашу книжку відібрали як таку, яка достойна презентації саме на фестивалі у Хмельницькому. І для нас, звичайно, це гарна нагода поспілкуватися з читачами в інших містах. Акцентувалися ми, тому що ця книга правду є такою фундаментальною і унікальною для української літератури. У літературно-мистецькому фестивалі транслятори яких у Хмельницькому відбувся в п'яти взяли участь сорок учасників Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.